ISBN 978-615-5557-84 online. MEK 15393. Tartalom. A tolvajok michelangelo -ja. Pat Vizitel. Az Olajkirály. A nyomozás meglepetései. Pat nagyformában. Prim. Harc életre és halára. Nelopi. A tolvajok michelangelo -ja. Lord Travers első szülött fia, Pat Korns öt éves korában olyan képességeket kezdett elárulni, amelyek egy grófi cím várományosánál megdöbbentők voltak. Lopott. De nem úgy lopott, mint egy kleptomániás, beteges izgalommal, sem ügyetlen buzgósággal, még kevésbé erőszakosan. Szépen, könnyedén, ötletesen lopott. Ellopta a vendégek óráit, és mielőtt észrevették volna, visszalopta. Lárpúr lár lopott. A lopás kedvéért. Később megtette, hogy az egyik vendégtől ellopta az aranyszelencéjét, és belelopta a másik vendég zsebébe. Azután élvezte a botrányt. Ha valaki megsimogatta a kis patszőke fejét, ez annak okvetlenül a pénztárcájába került.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 A család főérve az volt, hogy miért lopsz, hiszen nincs szükséged rá. Patkorns egy tanulmányt írt 18 éves korában, amely a déli Letters megis meg is jelent a szerző nevével. A magasabb művészet nevében írt a Pat, felszólítom önöket, bizonyítsák be, hogy mindenki dilettáns, aki gazdag. Bizonyítsák be, hogy a Cartier Latin nyomorgó festője nagyobb és igazabb művész Davinci-nél. Nálunk mindenkire, aki történetesen vagyont, vagy rangot örökölt, rásütik, hogy műkedvelő. Idáig szép és okos cikk volt. De itt jött a bomba. Az én művészetem a lopás. Dicsekvés nélkül állíthatom, hogy mindenünnem mindent ki tudok lopni, ha akarom. De most jönnek a magyarázók és megmagyarázzák, hogy az én művészetem nem művészet, mert nincs rá szükségem, hogy lopjak.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 Tisztásainak minden holmiját össze-visszalopta, úgyhogy egyetlen tárt sem volt már az eredeti tulajdonosánál. Egy hatalmas néger főnök érkezett mangóba, ez volt az állomás hely, és drága köveket akart eladni, amelyeket a kulari torkolatánál talált. Pat ellopta tőle az összes drága köveket, mielőtt még a száját kinyithatta volna. M. Soba M. Sírva ment panaszra a kormányzóhoz. Governor, védekezett pat, az ékszereket én nem loptam el ettől az embertől. Egész bizonyosan ott vannak nála, csak két bőrt akar lehúzni erről a rókáról. Mösoba Mönnyanzát megmotozták és megtalálták nála az ékszereket. A kormányzó harminc botütésre ítélte a főnököt, de az ítélet végrehajtását felfüggesztette. Aztán még néhány ilyen apróság következett, végül a kormányzó sürgönyileg kérte a gyarmatügyi államtitkárt, hogy Patkornöst azonnal vigyék el Afrikából. Ismét összeült a családi tanács. Két lehetőség volt még hátra, vagy szanatóriumba tenni Patkornöst, hogy kigyógyuljon, mielőtt a lord cím és a családi vagyon rászáll, vagy megházasítani. Az első lehetőséget el kellett vetni. Egész Nagy-Britanniában nem akadt olyan szanatórium, amely hajlandó lett volna Pat felvenni. Ehhez túlontúl ismerték a történetét. Maradt volna a nősülés. De kimegy hozzá egy ilyen fiatalemberhez. Viszont az, aki Pathoz feleségül menne, azt Pat nem venné el. Mégis a jelek szerint találtak valami megoldást, mert másnap kábel ment Mangóba. Azonnal gyere haza, stop megnősült Stop lord, trövörsz. A család kellemesen volt meglepve, amikor pat beállított, s megállt a plénum előtt. Magas, erős, a gyarmati uniformisban nagyszerűen festő, barnára cserzett bőrű férfit láttak, rokonszembes mosolyjal, amely mosoly két sor egészséges, vakító fehér fog villogásában ragyogott. Aki Pat Kornözt így látta, el sem tudta képzelni, hogy ez a pompás, vidám és jóképű férfi lenne az a hírhedett amatőr csirkefogó, a tolvajok öreg apja, ahogy önmagát szerette nevezni. Ha ez lelki defektus volt nála, hát kifelé semmi sem látszott belőle. Pat, mondta Lord Travers, miután végignézett a fián, szomorú dolgokat hallottunk felőled. Részemről a bal szerencse, felelte pad közönyösen, kár, hogy ilyen jó a hírszolgálat. Légy szíves, vedd komolyan a dolgot. Rivaltrá apja, Lord Travers itt életről és haláról van szó. Nekem nem kell olyan örökös, a kilop. Értem. Bólintott pad szemtelenül. Igen, jól értem. Neked nem kell egy jövendőbeli trövőrsz, aki tolvaj, viszont a társadalomnak nem kell egy tolvaj, aki jövendőbeli trövőrsz. Tehát az egyikről le kell mondanom. Helyes! Felelt a Lord, tehát lemond a szalopásról. Ellenkezőleg! A névről mondok le! Akkor a magad keresetéből kell megélned. Rivalt rá, Lord Trövőrsz. Éppen ezt akarom. Nem! Az öreg úrpat vállára fektette jobb tenyerét. Gondold meg, te őrült! Mélyet sóhajtott, és végignézett a jelenlevőkön, Pat fiam, meg fogsz nősülni, feleségül veszed Lord csetöm lányát. A lány nem kellemetlen, nagyszerűen zongorázik, és mindössze 23 éves. Nagyon örülök, felelte Pat, hogy Lord csetöm lánya nem kellemetlen, és mindössze 23 éves, de én nem veszem feleségül.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 A lány füleiben hatalmas brilliánsok ragyogtak. Pat mellé furakodott a tömegben. Egy kis mozdulat és az egyik brilliáns pat zsebében hevert. Pat zseniálisan csinálta a dolgot. Miután a két fülbevalót, mutató és hüvelykújjának egyetlen finom mozdulatával leakasztotta, még egy darabig a lány mellett lépkedett, hogy ne legyen feltűnő a dolog. Azután hirtelen levágott és eltűnt a tömegben. Amint kellő távolságban volt, elégedett mosolyjal nyúlt a zsebébe és megfagyott az arca. Kezei belemarkoltak a zsebbe. Szívverése meggyorsult, majd ellankadt. Szemei kimeredtek. Mi ez? Ebbe a zsebbe sűjjesztette a fülbevalókat. Ebbe a zsebbe, közvetlenül a lopás után. De a fülbevalók már nem voltak a szóban forgó zsebben. Pedig kétségtelenül ott kellett lenni ők, ha csak. Ha csak valaki ki nem lopta őket. De hát ez elképzelhetetlen. Először is, kimerné meglopni a tolvajok koronázatlan fejedelmét. Másodszor, kinek lett volna ideje erre? A fülbevalók mindössze egy perccel ezelőtt kerültek pad és már nincsenek is ott. Megállt és töprengett.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 Egyszerre a cirolámpáinak fényében állt. Nagy elkeseredésében is rájött, hogy éhes. Egy kis bor sem fog ártani az ilyettségre. Bement. Egy pillanatig elvakította a fényár. Azután meglátta egy asztalnál a lányt, akitől a fülbevalót lopta. Ott ült, egyedül és három pincér sürgött forgott körülötte. A fülében ott a két brilliáns. Ez már sok volt patnak. Forogni kezdett vele a világ. Nagy erőfeszítéssel összeszedte magát. Odament a lányhoz és megkérdezte, hogy leülhete. A lány ilyet csodálkozással nézett rá. Ibolya kék szemeinek olyan tekintete volt, mint a riatt őzi őziké, fokozva a szemek világoskék fénye által. Nem. Mondta a lány vékony, ezüst csengésű hangján.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 Hajlandó vagyok a bíróság előtt megesküdni, hogy elloptam a fülbevalóit. És most itt vannak mégis a maga füleiben. Szinte halálos rémülettel nézett a megbabonázott ékszerekre. A lány ártatlanságában nem is érthette, hogy mi megy végbe a férfi lelkében. Nevetett. Azt hiszem, mondta, nem igen tévedek, ha felteszem, hogy részeg. De uralkodjék magán, üljön illedelmesen és főleg mutatkozzék be. Bocsánat. Hajolt meg a férfi. A nevem Pat Korns. Örülök a szerencsének, Mr. Kornz. Bólintott a lány, az én nevem Primrosevest. Apám csetöm lordja. Szentég. Pat felugrott. Hiszen akkor magát kellett volna feleségül vennem. Felugrott és kirohant a vendéglőből. A vendégek tátott szájjal néztek utána. Pat el. Lord Chatham magas, vörösbőrű úriember volt, akit orvosai tíz év előtt eltiltottak a vadászattól. Ennek következtében Lord Chatham meggyűlölte az orvosokat és ha lehet, még százszor jobban imádta a vadászatot. Persze, most már csak plátói alapon.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 Vendégek nem szívesen jártak ide, mert életveszélyesnek találták fütyülő golyók közt ebédelni. Orvost pedig kötéllel sem lehetett a cshatham cipelni. Ő méltósága egyszerűen két céltábla közé állította őket, s aztán figyelhették a saját érverésüket. Egyetlen lánya volt, Primroses kettejükből állt a család. Primroseval igen jól megértették egymást. Ritkán mutatkoztak nyilvánosan, s az ízlésük csak nem egyforma volt. Lord Csetöm távoli rokona volt Tréverséknak, de a családi tanácson nem vett részt. Később értesült a pad körüli dolgokról, és akkor azt mondta Traverse Lordnak, hogy csak bízzák rá a fiatal embert, majd ő összeházasítja Primroséval. De senki sem vette komolyan az ígéretet, mert ismerték Pat Cornest, és tudták, hogy Primrose milyen válogatós. Közben Pat végleg eltűnt a család elől, és mindenki el volt készülve a legrosszabbra. És Csetöm Lordja Primrose társaságában nagyokat nevetett az eseten. Egy délután az Inas Pat Kornözt jelentette Csetöm Lordnak. Primrose elhagyta a szobát, és Pat bejött. Kellemesen elbeszélgettek, aminek természetesen az lett a vége, hogy Lord Csetömbe akarta mutatni céllövő tudományát. Állj csak oda az ajtóhoz, mondta, és én kirajzolom az alakodat golyókkal az ajtón. Ez volt a kedvenc szórakozása. Patcsöppet sem ellenkezett. Nyugodtan odaállt az ajtó elé. A sem volt ideges természetű, de különösen megnyugtatta őt az a tudat, hogy Lord Csetöm töltényeit az utolsó szálig ellopta, az alatt, amíg az Inasra várakozott. A házigazda az egész lakást feltúrta, de egyetlen töltényt sem talált. Ettől úgy elkeseredett, hogy otthagyta a vendéget magára. Pat körülnézett. A sarokban hatalmas pénzszekrény állott. Rugalmas léptekkel átment a szobán és megállt a páncélszörnyeteg előtt. Néhányszor megforgatta a zárat, amely nem volt kulcsra zárva. Fülét a hideg acélra nyomta és hallgatózott. Rövid ideig hallgatta a fémlefentyűk, halk és a laikus fő számára egyenletes esését, majd négy rövid fordulattal kinyitotta a hatalmas ajtót. Gyors pillantást vetett a szekrény belsejébe. Az első, amin a szeme megakadt, ugyanaz a főbevaló pár volt, amelyet Primrose füléből kilopocs, ami oly rejtélyes körülmények között visszakerült a lányhoz. Kivette a brilliánsokat és bezárta az ajtót, azután dobozostul a belső zsebébe tette az ékszert és kiment a szobából. Csak nem összeütközött Primrosével. A lány ráfüggesztette világos kék szemeit és elmosolyodott. Már kiózanult. Kérdezte szelíd szemrehányással. Jöjjön igyon meg egy teát velem. Köszönöm, felelte Pat. Ez kedves lesz.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 De talán jobb lenne, ha inkább a családjával békül neki. Nem. Rázta a fejét pat. Szenvedélyesen szeretem a mesterségemet. Nyilván nagyon ért hozzá. Bámult el a lány. Igen. Volt a válasz. Igaza van. Ezt szeretem benne. Azt, hogy senki sincs, aki legyőzne a magam szakmájában. Most már szerette volna, ha a lány megkérdezi, hogy milyen szakmáról van szó. De Prim nem kérdezett semmit, csak nézte nagy, ártatlan szemével a fiút. Romantikus, amit mond. Felelte végül. És én szeretem a romantikát. Pat közelebb húzódott hozzá. A romantika szép dolog, mondta. És fiatal lányoknak igazán ajánlhatom.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 Talán megérti ezt, amin ezek a fickók felháborodnak. Én? Igen, Pat, mondta a lány, én megértem. Igazán boldoggá tesz. Aranyos magától. És nem ítél el, mint ezek a... Nem. Nem, határozottam, nem ítélem el. És bármi történjék, mindig szívesen látom. Én is, apám is. Mind a ketten felálltak. Pat arcán öröm és elégedett szék tükröződött. Jobb kezével, mintha a zsebkendőjéhez nyúlna, a bal belső zsebébe nyúlt, hogy kitapintsa a ékszertokot. A tok nem volt a zsebében. Pat eltorzult arccal nézett a lányra. Maga, maga boszorkány. lihegte. Megint, megint visszalopta a fülbevalót. Prim méltatlankodva nézett rá. Magának ez a fülbevaló a rögeszméje, mondta. A fülbevalóim a páncélszekrényben vannak. Nem igaz. Kiáltotta Pat gyűlöletteljes kétségbeeséssel, mert én az elép kiloptam onnan. Nem hiszem, ámuldozott a lány, nézzük meg. Nem hiszem. És azonnal az apja dolgozó felé indult. Pat utána. A lány kinyitotta a szekrényt.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 Hosszú szempillái alatt bársonyosan ragyogtak nagy szemei. Remélem. Suttogta, hogy találkozunk még. Mr. Kornz. De ehhez meg kell változnia. Az olajkirály. Az olajkirályról nem csak azért írtak sokat a lapok, mert olajkirály volt, hanem azért is, mert minden városban, ahol megfordult, összevásárolta a legszebb ékszereket. Ezért állandóan három magándetektív kísérte, akiknek nyugdíjas állásuk volt, és nem éppen nehéz feladatuk. Az a tudat ugyanis, hogy szemtöding közelében három detektív tartózkodik, Eleve elvette a pályázók kedvét bármilyen merénylettől Töding ékszerei ellen. Patkornz kedvét nem vették el. Miután megvárta, hogy Töding bevásárolja a maga londoni ékszer szükségletét, Elment a pimlicói sejem Osztrigába, és ott leült a dróthajú bundás asztalához. Bundás. Mondta neki. A karsz a töding ékszereiből. Bundes megfordult. Derekára tett kézzel végignézte Patkornözt, aztán a szája szegletéből mondta, korábban kelljen fel, Ficsúr, ha engem héklizni akar. Én vagyok Patkornz. Sukta a Ficsúr, a tolvajok királya. Bundás visszaült a székére és megtörölte a bajuszát. Örülök, uram, hogy megismertem. Mondta tisztelettel. De nem hiszem, hogy Tödinget meg lehessen bágni. Semmi se lehetetlen, mosolygott pat. Csak hajoljon közelebb. Másnap este Bundás bemászott a Hotel Splendid padlásán át a teherlift aknájába és onnan a folyosókra jutott. Töding ebben az időben az étteremben tartózkodott. Bundes fényes taktikával, úgy ahogyan pat kieszelte, kinyitotta a széfet és kivette egy széria topászt, néhány hatalmas zafírt és egy közepes kék gyémántot. Ezeket összecsomagolta és úgy tette a zsebébe, utasításhoz híven, hogy azok feltűnően kidomborodjanak.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 Bundás nem ismerte meg a szőke szakálló urat, és komolyan aggódni kezdett a szabadságáért. Hoho, -ho, barátom. Rivalt rá a szakállas hova ezekkel a duzzadt zsebekkel. Mutassa csak. Semmi én dadokta Bundás. De a szakállas rákiáltott. Fel a kezekkel. Ide emberek. Majd megmotozzuk, öregem. Mindenki oda gyűlt. A szakállas megmotozta, de eredmény nélkül. Csalódott arcot vágott. Nincs nála semmi, motyogta zavartan. De nézzék meg maguk is, hát ha valami elkerülte a figyelmemet. Egyik ember a másik után kutatta ki bundest. De egyik se talált semmit. Végre Bundes szóhoz jutott és megmagyarázta, hogy ő csomagot hozott az egyik vendégnek és éppen hazafelé tartott. Máskor ne pont a hallon átmenjen. Mordult rá a portás, és bundes békén elszabadult. De a szőkeszakállas úr már rég nem volt sehol. Bundes sugárzó arccal ment a sejem osztriga felé. Amikor odaért, Patkornz már ott ült az asztalnál, ahol az előző napon. Gratulálok! Sukta bundes elégedetten mestermunka volt, az ördög vigye el, mestermunka volt, főnök. Ahogy a motozás ürügye alatt elszedte tőlem az ékszereket, hát főnököm, le a kalappal, na? Ezt én mondom, bundes. Maga a tolvajok királya, úgy, ahogyan a híre szólt. Hol vannak az ékszerek? Nem tudom. Suttogta Patkornz halára vált arccal. Ellopták tőlem. Főnök. Mondta bundes fenyegetően közelhajolva. Azt hittem, tisztességes emberrel dolgozom. Ezt a múkát ne is próbálja meg velem, mert... Esküszöm. Pat egészen összeroskadt. Valaki ellopta tőlem, még ott a szállodában. A rendőrségen este rögtönzött értekezlet volt.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 A lopást bundás hajtotta végre, föltevésünk szerint, de tőle már a halban ellopta egy szőke szakálló úr, akitől szintén tovább lopta valaki. Egy emberünk kihallgatta a szakállas és bundás vitáját erről. Egyelőre szemmel tartjuk őket. Ez nem volt igaz, mert csak is bundást tartották szemmel. A másikat elveszítették a hosszú Birmingham ródon.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 Pat színnyúzannak hitte magát, és ezt a véleményét a rendőrrel is közölte. A rendőr ugyanis az Allughan street sétált, és megkérdezte Pat Kornözt, hogy miért énekel hangosan, és ha már hangosan énekel, miért formál tölcsért a tenyeréből a szája elé, de ha már mindezt elkerülhetetlenül szükségesnek tartja, akkor miért fekszik a földön? Pat homlokára tolta a cilinderét, és fél szemét kinyitva, a rendőrre nézett. Azért fekszem a földön, mondta határozottan, mert vízszintes helyzetben akarok lenni. Tekintetbe véve, hogy szabad polgár vagyok, merem állítani, hogy ehhez jogomban. Ezzel feltápászkodott és kihívóan nézett a rendőrre. A rendőr meg is jegyezte. Jobban tenné, ha az ágyába igyekezne. Talán azt akarja mondani, hogy részeg vagyok. Firtatta pat és elindult szorosan a fal mellett.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 Uram, mondta bundes, nem értem. Azért jöttem ide fel, hogy végzek magával, őszintén szólva. Mert a mi szakmánkban hidegre tesszük azt, aki túl akar járni az eszünkön. De! De! Pat kimászott a fürdőkádból. Mi az, hogy de? Olvastam a reggeli lapot. Itt feküdt az ajtó mögött. Szó sincs benne arról, hogy Emer, Töding ékszereit ellopták volna. És maga mit következtet ebből? Pat teljesen kiózanodott. Úgy látszik, uram, mi nem loptuk el az ékszereit. Igazságtalan voltam magához. Itt valami pokoli dolog történt. Nesze egy üveg visz ki. Tolta elé, Pat. Egy óra múlva visszajövök. Pat elment egy információs irodába. Hello, Sherlock Holmes! Üdvözölte a főnököt, Bingurat. Kérek fél órán belül információt Csetöm és leányáról. Kerüljön akármennyibe. Bing Bingur utasítást adott a házi telefonon. Fél óráig szivarozgattak, majd megérkezett a jelentés, amely így szólt. Csetöm Lord teljesen elszegényedett és visszavonult a nél. Beteges is. Vagyona nincs, a ház és a berendezés mindene. A leánya Primro tartja el. Valami állása van a lánynak, de hogy hol és milyen természetű, azt senki sem tudja. Ilyen rövid idő alatt nem is lehet kinyomozni. Ez volt a jelentés. Pat kifizetett érte öt fontot, de a távozás pillanatában vissza is lopta. Elment hat az inast félretolta és felment az emeletre. Négy szobába benyitott, míg az ötödikben megtalálta Primrosevesztet. Hello, Prim, köszönt kifejezéstelen arccal. Beszélgetnünk kell. Prim letette a könyvet és rábámult, tessék. Pat leült. Volt maga tegnap este a hotel splendidben. Tért rá a tárgyra pat. Voltam, felelte a lány. Úgy. És mit keresett ott? Meg akartam akadályozni, hogy maga bűnt kövessen el, mondta a mártírok arc kifejezésével. Ó, förmet rá a férfi, mit nem mond. De honnan tudta, hogy én bűnt akarok elkövetni? Folytatta dühösen. Valaki hallotta a sejem osztrigában. Pat felugrott. Vannak kémeim, mondta Lord Csetöm leánya szelíden. Szóval. Pat kezdte komolyan venni a dolgot, szóval maga volt az, aki ellopta tőlem az ékszereket. A lopott ékszereket. Javította ki a lány. És visszatettem őket töding széfjébe. A fene egye meg. Tört ki a férfiből, hát ez már mégis. A lány kék szemét elöntötte a köny. Kérem, mondta elcsukló hangon és szenvedő arccal, ne gorombáskodjék velem. Jó, jó. Felelt, Pat. De minek ártja magát az én dolgomba? Mit akar velem? Mit? Mr. Kornz mondta, prim, önt én legyőztem, túljártam az eszén. Ömből a sértett hiúság beszél. Nem igaz. Ordított fel, Pat. Tulajdonképpen miért csinálja az egészet? Legalább tudjam. Nem maga miatt. Pattant fel a lány, hanem mert Töding ékszerei a Bristol assurancénál voltak biztosítva. És én a Bristol Assurance alkalmazottja vagyok. Megvan a listám azokról az emberekről, akik az értékeiket nálunk biztosították, lopás ellen. Az én feladatom megakadályozni, hogy a listán szereplő személyektől ellopjanak valamit, és így a cégnek kára legyen. Kérem, Miss Primrose, szólt Pat. Megmutathatná nekem azt a listát? Miért ne? Prim előhozta a listát, amelyen London leggazdagabb emberei szerepeltek. Pat csak egy pillantást vetett a papírosra. Sir Oliver Mars olvasta hangosan. Köszönöm, ez elég egyelőre. Az ajtónál meghajtotta magát. A viszontlátásra. Mondta elégedett mosolyjal. Visszament a lakására. A viszki közben az üvegből átvándorolt Bundersbe. Bunders tökrészeg volt. Pat átnyalábolta és kivitte a konyhába. Miután megebédelt, megnézte sír Oliver Marsit mélyfairi házát. Kisbarok palota volt, egyemeletes. A földszinti ablakokat rosté védte. Nehéz tölgy fakapu, kovácsolt vassal. Végre eljött az este. Pat megvacsorázott, hazament, felnyalábolt a bundest, aki még mindig tökrészeg volt és mélyen aludt, s cipelte a sötét utcán át. Sír Oliver Marsit háza elé érve, letette a részeg embert a földre és becsöngetett. Már nem sok hiányzott az éjfélhez. Libériás Inas nyitott ajtót, gyanakodva és ellenséges arckifejezéssel. Magas, elegáns, szőke, kecskeszakállas, bizalmat keltő urat látott maga előtt. Mi tetszik? Kérdezte az inas valamivel barátságosabban. A barátom rosszul lett. Mondta Pat, szívrohamot kapott. Sehol nincs telefon a közelben. Ha volna olyan kedves megengedni, hogy egy pillanatra lefektessem és telefonozzak a mentőkért. Tessék, mondta az inas. Talán segíthetek is. Köszönöm, nem kell. Felelte Pat. Felkapta a tehetetlen bundást és bevitte a halba. Majd én lefektetem addig. Ajákozott az inas. Csak tessék addig telefonozni. Ott van a készülék. Pat leakasztotta a kagylót. Amint azonban az inas eltűnt bunderszel egy ajtó mögött, Pat felrohant a lépcsőkön.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 Éppen letette a kagylót, és a zsebében volt a város harminc legnagyobb és legszebb gyöngyszeme. Uram! Lihegte az inas, az önbarátja részeg. Pat meghőkölt. Mi? Részeg? Határozottan, uram! Nyugodjék meg, egyenletesen lélegzik, részeg. A legokosabb, ha azonnal hazaviszi. Az áldóját. Pat dühös arcot vágott. Hát várjon, elszaladok taxiért. Ezzel, miután tíz shilling borravalót adott az inasnak, tényleg elszaladt. Meg sem állt a hóp innig. Itt már fekete szakálla volt, szobát bérelt és meghagyta, hogy ne zavarják. Bezárkózván, egy fekete sejem darabra kiterítette a gyöngyöket és sokáig gyönyörködött bennük. Diadalmas izzás volt a szemeiben. A inas türelme végre is elfogyott. Felemelte bundást és kidobta az utcára, a kaput bezárta mögötte. Bundás a hideg levegő hatása alatt kiúzanodott, hajnaltájban felkelt és a saját lábán hazament. A nyomozás meglepetései. Másnap felfedezték a lopást. Sir Oliver titkára azonnal a rendőrségre ment és feljelentést tett. A gyöngyszemek 16 ezer fontig voltak biztosítva. A Bristol assurance a maga részéről szintén csatlakozott a feljelentéshez. King Peterson kapta az ügyet. Ezt a felügyelőt KP néven ismerték. Szerette az ügyeit röviden elintézni, ha az ügyek hagyták magukat. Behozatta az inast és elmondatta magának a részeg ember históriáját.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 De ebben az ügyben volt egy csekélység, ami nem hasonlított semmihez az alvilág fortéjai közül. Két óra múlva nem voltak nála a gyöngyök, de ami példátlan volt, bundest se találták meg az emberei. Kápét mód felett bosszantotta ez a bal siker. Tudta, hogy ha bundes kezei között van, akkor öt percen belül ismeri a másiknak a nevét is. De hát bundás nem volt a kezei között, pedig K.P. foga éppen arra a másikra fájt. London külvárosaiban hemzsegtek az olyan kabarék, amelyek non-stop műsort adnak. Ezekben állandóan folyik az előadás, délután háromtól, éjjel egyig. Ezekbe bármikor be lehet ülni és bármeddig bent maradni. Egy ilyen kabaréban, a Potteressóban lépett fel Orsini a bűvész és Pansa a bűvészinas.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 Az Elhembrő első színház volt, a gázsi biztató. Csak egy görre volt szükségük a kibővített produkcióhoz. A reggeli lapokban megjelent egy hirdetés és délben már seregestől jöttek a jelentkező lányok. Orsini kiválasztott egy szőke és kissé öreges mozgású nőt, aki már kiváló bűvészeknek segítkezett és értette a dolgát. Orsini mester az elhembrő öltözőjében ült a díszbemutató előtt. Fraktjának rengeteg titkos zsebe volt és az egyikben, a legtitkosabbikban, harminc darab nagy igazgyöngyi rejtőzött. Telt ház volt és Patkornz Orsini minőségében, kellemes izgalmat érzett. Nincs kellemesebb érzés, mint 5000 embert bolondá tenni. Orsini a szokott bűvésztrükkökkel kezdte.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 Most a bűvész megköszönte a tapsot, majd a rivalda elé állt és leszólt egy kövér úrnak, aki az első sorban ült saki az öt között volt az imént. Felügyelő úr, mondta Orsini szeretetreméltó mosolyjal, nálam felejtette a rendőri igazolványát. És ledobta neki. K.P. majd megpukkadt mérgében. Orsini diadalmas mosolyjal vonult az öltözőjébe. Győzelmes estéje volt, és elégedettebbnek érezhette magát, mint valaha. A rendőrség tehetetlen és vakon tapogatódik. Primroset végre mégis legyőzte. Megmondta neki, hogy sír Olivert fogja meglopni, és meg is tette. És Prim sem tudta megakadályozni ezt. Azon kívül örömet szerzett neki, és felvillanyozta ez a színházi siker is. Kellemesen csengett a fülében a tapsok ütemes zaja és a közönség boldog nevetése. Megveregette bundás vállát. Csak aztán mindig mellettem maradj, öreg fiú, mondta neki, mert amint leszakadtál, a rendőrség rád teszi a bilincseket. Ezt bundás maga is belátta. De bűvészinasi mi voltában olyan ügyetlen volt, mint a bát, azért behívták a sárga hajú, öregedő görlöt, aki rendbe rakta a kellékeket. Bundás meleg vizet engedett a fürdőkádba és pat elnyúlt benne. Egyszerre eszébe jutott valami és kiugrott a vízből. Magára kapott egy fürdőköpenyt. Kirohant. Hol van a nő? Kiáltott bundesre. Most ment el. Felelte az.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 De mikor a Dentling Square és Longmore Street sarkán feltárult előttük egy országút, a kocsi megállt. Mi az? Káromkodott Pat hát ezzel mi a fene történt. Megállt a motor. Most mi lesz? Kérdezte Prim. Pat a motorba bámult. Nem tudom. Felelte mérgesen. Nem tudom, mi történt ezzel a büdös motorral. Én tudom, felelte csöndesen a lány. Mi? Horkant fel Pat. Prim makacsul hallgatott. Pat már egészen vörös volt a méregtől. Hely, azt a nem jóját! Ordított Pat. Fog beszélni végre. Prim szégyenlős mosolyjal nézett rá. Elloptam a tankdugót és a karburátor Pat csípőre rakta a kezeit.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 Elhatároztam, hogy nem fogom többé keresztezni a maga útjait, de maga is hagyjon nekem békét. Azt akarja mondani, kérdezte a lány bizakodva, hogy felhagy a tolvajlással. Nem. Rázta a fejét pat, csak azokat hagyom ki a játékból ezután, akik a brésztól a surancenál vannak biztosítva. Azt akarja mondani, kérdezte a lány bizakodva, hogy felhagy a tolvajlással. Nem.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 És ha nem sértem meg a Bristol-Assurance társaság érdekeit, akkor magának semmi jogcíme nincs beleavatkozni az ügyeimbe. Érje be azzal, hogy ezen a téren legyőzött. Igen, felelt a lány, csöndesen. Igaza van. Be fogom érni ezzel. KP elreferálta a Scotland Yard államtitkárfőnökének a Sir Oliver Marsit elrabolt gyöngyeinek az ügyét. Elmondta, hogy a tettesek nem kerültek kézre, de az ellopott gyöngyöket ször Oliver postán harmadnap visszakapta. Úgy mondta élesen az államtitkár, valószínűleg a Scotland Yard küldte vissza neki. Nem, ször. Miss Primrose West küldte vissza őket. Jellemző. Még szerencse, hogy az a hölgy időnként beleavatkozik a rendőrség munkájába. Így legalább néha megkerül valami. K.P. fanyarul mosolygott. Még egy jelenteni van, ször, mondta, mégpedig elég kellemetlen. A Bristol Assurance épületét kirabolták. Semmi nyom. A tettes három pénzszekrényt kinyitott erőszak nélkül és 40 ezer fontnak megfelelő, könnyen értékesíthető papírokat vitt el. A nyomozással fő főfelügyelő csoportját biztuk meg. Egyelőre semmi eredmény. Az államtitkár felállt. Az arca egészen merev volt. Hozzák ide nekem azt a kleptomániás gentlemont. Letartóztassuk. Hüledezett KP, Lord Travers fiát, bizonyítékok nélkül. Az államtitkár nem felelt. És ez azt jelentette, hogy vállalja a felelősséget. Pat nagy formában. Podcornes, akiben a század legnagyobb gonosztevője veszett el, sajnos a gonoszság kisé hiányzott belőle, igen egyszerű módon rabolta ki a Bristol Assurance trezorjait. Persze, ez az egyszerű, holmi nehézkes kispolgár szemében rettenetesen nehéznek és körmönfontnak tűnhetett. Ehhez pontoság, hidegvér és leleményesség kellett mindenek előtt.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 A pince ablakon ekkorra már vastagon tódult ki a füst. Pat becsengetett a kapun. Csak hamar megjelent az éjjeli őr. Jó estét, kolléga, mondta Pat, a sapkája felé bökve, ég a ház. Mi? A pince erősítette Pat, az egész beverli oldal csupa füst. Egy úr már telefonozott a tűzoltóknak.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 40 000 font volt a zsebében, egy darab viaszkos vászomba csavarva. A british assurance vezérigazgatója, Mr. megkorbett, telefonon, éjfél után hívatta magához Miss Primrose vesztet. Prim. A lány felöltözött és taxit rendelt. Egy pillanat alatt átviharzott rajta minden tévedése. Pat, amikor azt mondta, hogy nem fog többé olyan egyéneket bántani, akik a Bristol assurance biztosították értékeiket, akkor elsősorban a Bristol Assurance-ra gondolt. A Béja egy idegen biztosító vállalatnál volt bebiztosítva, természetesen. Primkis kezei ökölbe szorultak. Ebben a törékeny, angyalarcú lányban hallatlan akaraterő a régi vikingek leszűrt energiája élt. Nem haragudott Patra. Tisztában volt vele, hogy Pat nem képes a mai világba beilleszkedni, ördögi ügyessége és folytott a kalandból kalandba kergeti, és hát milyen kalandok léteznek ma még. Aki nem rendőr, az csak tolvaj lehet. Csak egy dolog volt, amit Prim nem tudott megbocsátani neki. Prim az a lány volt, aki sohasem lesz szerelmes, mindig csak őt szeretik.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 Kedves Primrose, mondta meg Corbett, maga már annyiszor segített rajtunk. Kirabolták a kettes és hármas trezorokat. Lehetséges, hogy nem tudjuk majd igazolni a trezorok tartalmát, és akkor a kárunk jelentős része nem is térül vissza. De fontos szerződéseink is voltak ott. Csak maga segíthet itt.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 Azt nem lehet. Mondta. A tűzoltókat idebolondította. Mindezért felelni kell valakinek. Ha a rendőrség megtalálja, felelte prim, azt természetesen nem akadályozhatjuk meg. De én nem vállalhatok mást, mint hogy igyekszem visszaszerezni az ellopott értékeket. De hát. Vagy pedig azt se. Mondta a leány. Megkorbet vállat vont. Kérem! Vállalja el, belemegyek mindenbe. De azért nagyon rosszul teszik, prim, hogy exponálja magát ezért al. Ne beszéljünk arról, hogy kiért. Emelte feltiltakozóan a kezét, prim. Férfiaknak is vannak ilyen gyöngeségeik. Miért ne lehetne egy leánynak is? Prim maga sem tudta, hogy mint töri most a fejét, azon-e, hogy megszerezze az értékpapírokat, vagy azon, hogy mi módon menthetné meg Pat Cornest. Hogy Pat veszélyben forog, ez iránt nem maradt kétségben, miután a Skotland yardal beszélt. Primrose West nagy tiszteletben állt a Yard emberei előtt, és könnyen kapott meg mindennemű felvilágosítást. Látnia kellett, hogy a gyanú éppen a bűntény végrehajtásának pokoli ügyessége miatt patra terelődött. Amikor Prim megtudta, hogy pat ellen letartóztatási parancsot adtak ki, és az már Dill főfelügyelőnél is van, csak nem elállt a szívverése. Pat lehet akármilyen ügyes, gondolta, de tagadni és hazudni nem tud. Ha egyszer a Skotland Yard malomkövei közé kerül, elveszett.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 KP elgondolkodott. Szívecském mondta, próbálja megtalálni bundest. Persze a rendőrség szeretne engem vérebbnek használni, mondta Prim. Isten vele, kékszemű véreb, szólt vissza a felügyelő. Prim úgy maradt állva, amíg KP eltűnt a sarkon. Kis szíve borzasztóan kalapált. Bundes? Hol lehet most bundes? Jó estét! Szólalt meg mögötte Pat Kornesz. Prim halára rémült. Az Istenért. Suttogta, maga így mutatkozik itt. A rendőrség keresi. Nem baj, nevetett a fiú. Maga őrült, könnyelmű gazember, a lány csak nem elsírta magát dühében, maga butaságában tönkre akarja tenni magát, a családját és engem. Jöjjön azonnal velem. Pat mosolygott. Egy kis, ezüstel kivert revolvert látott a lány kezében. Magamtól is megyek, mondta Pat, elment a kedvem az egésztől. Szóljon annak a rendőrnek ott és tegye el azt a játékrevolvert. Nem szököm már meg. Prim az ellenkező irányba mutatott. Azonnal indul. Érti? Személyesen akar letartóztatni. Nevetett a férfi, jó. Indulok. Utálatos, toporzékolt a lány. Siessen és ne tegyen úgy, mintha jó kedve volna. Nem tudja, mit tesz? Dehogy nem tudom. Mondta a férfi, jó kedven van. Elmegyek a Scotland Yardra és bevallok mindent. Az ördögbe is, dehogy val be. Semmit se val be. A lány már olyan dühös volt, hogy azt se tudta, mit beszél, ugorjon be a taxiba. Így értek Csetömlord háza elé. A férfi nem vette tudomásul a veszedelmet, és ingerkedett, szánt szándékkal bosszantotta a lányt. Prim végül is nem felelt semmire. A ház előtt oldalba ütötte a fogját a revolver csövével. A halban ott állt Csetömlordja és két revolver volt kezében. A kapásból lövést gyakorolta. A lánya erőszakkal idecipelt, mondta Pat, azt akarom, hogy hagyjanak békén. Ugyanebben a pillanatban csöngettek a kapun. Lord Chatham közömbös tekintettel nézett el Pat feje fölött. K.P. lépett be, négy rendőrrel a háta mögött. Itt van, mondta a felügyelő bocsánat kérő mozdulattal Prim felé. Ez a mozdulat megpecsételte Pat sorsát. A négy rendőr előbre lépett.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 Ne bántsátok, emberek, úgy látszik, megőrült, őrültekkel szemben nem használ semmi. Bevágta az ajtót maga mögött és elment. Pattágra nyílt szemmel nézett az öregemberre, aki ismét leengedte a kezeit és fáradtan mosolygott. Lord Csetöm kérdezte pat halkan, miért tette ezt. Az öregember legyintett. Nem szeretem, ha prim rossz kedvű. Nem bírom nézni. Nézd most, hogy sugárzik az arca. Pat hol a lányra nézett, hol az apjára. Azután lehajtotta a fejét. Fúj! Mondta, de piszkos alak voltam. És elindult az ajtó felé. De prim utána szaladt. Pat mondta könnyes szemmel, nehogy a jardra menjen. Hanem. Pat a vállait vonogatta.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 Itt felvette az inas libériáját, és a szakácsnéval karomfogva sétált ki a házból, az épületet körülálló rendőrök között. Elhatározta, hogy a történtek után nem adja fel a küzdelmet, és ha az mégis vesztésre állna, akkor főbelövi magát. Most már az élet csak tisztán ér valamit. Beült egy olcsó teaházba, ahol sofőrök, inasok és adóvégrehajtók teáztak, a közelben volt az adóhivatal.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 Ebben nem volt semmi szokatlan. London minden nagyobb áruházában árusítanak gázmaszkokat és minden ház fel van készülve az esetleges légi támadásra. A gázmaszkokat összecsomagoltatta és gyalogszerrel elindult a Dover Street felé. Egy inas, aki csomagot cipel, nem éppen feltűnő látvány egy nagy pénz és biztosítóintézet intézet hajjában. A portás meg se szólította. Fél kettő volt, amikor a hivatalokban, pénztáraknál és irodahelyiségekben aránylag kevés a munka. Pat még egyszer emlékezetébe idézte az intézet prospektusát, amelyben ott volt az épület pontos terrajza is. Benyitott az első irodahelyiségbe. Itt négy tisztviselő tereferélt. Habozás nélkül odalépett a csoporthoz. Gázcsőrepedés történt, mondta, tessék felvenni a maszkokat és fent hagyni, amíg szólnak. Kiosztott négy darab gázmaszkot, amit az ilyett és meglepett tisztviselők felcsatoltak. Ő maga kötötte össze a zinort a nyakszértjükön. Tovább rohant. A következő szobában két aligazgató ült. Az egyik éppen telefonált. Gázcsőrepedés van. Kiáltott a pat. Tessék azonnal felvenni a maszkokat. Egyikük lecsapta a kagylót, a másik kikapta Pat kezéből a gázmaszkokat. Pat itt is a fejükre kötötte a két zsákot és meghagyta, hogy lenevegyék, amíg értesítés nem jön, hogy levehetik. A könyvelési terem következett. Itt két hosszú asztalnál huszonhét tisztviselő ült.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 Telefonozni nem tudtak, a gázmaszkal a fejükön, és ez volt az ötletben a legzseniálisabb. Harc, életre és halára. Pat könnyű szívvel ment le a lépcsőn. A dolog igazán szépen kezdődött. Felgyújtotta a villanyt, és a páncélterem ajtaja előtt állt. De még más valaki is állt az ajtó előtt. Dél főfelügyelő. Buldogképű, tagba ember. Az angol rendőrnek az a típusa, akit se megijeszteni, se megtéveszteni nem lehet semmivel, mert nem fél semmitől és nem hisz el semmit. Gúnyos mosolyjal nézte a közeledő gázmaszkos alakot. Vegye le azt a maskarát, mondta dél, és halljuk, mit akar. Pat most igen súlyos helyzetbe került. Ha leveszi a gázmaszkot, dél azonnal ráismer és akkor vége a ternek. Ha nem le, akkor elárulta magát. Ahol dének nincs szüksége gázmaszkra, ott patnak sem lehet szüksége rá. Közelebb lépett és gyors, váratlan mozdulattal dél arcába sújtott. A buldog megingott, de csak egy pillanatra. Azután teljes erejével patra vetette magát. Miután az arcát nem érhette el, gyongron a fiút, aki összecsuklott. De amikor Dill lehajolt hozzá, Pat elkapta a lábát, és most egymásra hemperettek. A detektív elkapta a gázmaszk zsinórját, és folytogatni kezdte ellenfelét. Pat fuldoklott, de át tudott fordulni a másik oldalára, és a jobb kezével halántékon vágta A, a főfelügyelő elnyúlt a földön. Pat feltápászkodott. Még arra is volt ideje, közben, hogy Dill zsebéből kilopja a kulcsokat. Így legalább nem kellett arra vesztegetnie az idejét, hogy a zárakon hallgatózzék. Dil Alkalmasint éppen a páncélteremből jött, ahol új nyomokat keresett. Pat kinyitotta a nehéz páncélajtót, és bevonzolta magával dél főfelügyelőt is. Betette az ajtót maguk mögött. Öt perc alatt készen volt. A lopott holmit berakta az ötös és hatos rezorokba. Egyszerre ezt hallott a háta mögül. Dél feltápászkodott. A bal balkönyökén támaszkodva a gázálarcos emberre bámult. Mit csinál? Kérdezte rekedten. Megállapítom, feleltepat, hogy a british assurance biztosítási csalást szándékozik elkövetni. Mindaz, amiről azt állítják, hogy eltűnt, itt van, csak hogy más trezorokban. Odadobta a kulcsokat Dill mellé, a földre és kívülről rázárta az ajtót. A tisztviselők most már tömegesen gyülekeztek a folyosókon. Egyikük lement az utcára, és fogott egy mexkát. A mexkával visszament az épületbe. Az egész tisztviselői kar körülvette a mexkát. Az állatnak semmi baja sem történt. Erre ledobálták a gázmaszkokat magukról. Még csak gásszak sincs, állapította meg meg rosszat sejtve. Mintegy fél óra múlva, amikor a tisztviselők már elhagyták az épületet, megérkezett a First Albion Biztosító Intézet vezérkara és ellenőrei, hogy a 40 ezer fontos káról szemlét tartsanak. Az a gyanúm, uraim, mondta megkorbett, hogy azóta még nagyobb kárunk esett és elmondta a gázmaszk históriát, amely az urak előtt teljesen érthetetlennek, de igen aggályosnak tűnt. Libasorban lementek a föld alá. Megkorbett a saját kulcsaival kinyitotta a páncélterem ajtaját. Egy dühös rendőrtisztet találtak ott, aki a halántékát tapogatta, és nem adott semmi nemű felvilágosítást a nyomozásról, amelyet lefolytatott. A második és harmadik számú trezorból eltűnt 40 ezer fontot megtalálták az ötös és hatos számú trezorban. Megkorbett a haját tépte. És a konkurrens vállalat vezére csak annyit mondott. Időnként a legkisebb háztartásban is illik nagy takarítást tartani, akkor az ember mindig tudja, hogy mit hol keresen. Ennél nagyobb sértést pedig egy bank, és biztosítóvezérnek nem is lehet mondani. Ne lopi! Mekkorbetre várt az a feladat is, hogy a rendőrségtől az alaptalan feljelentésért bocsánatot kérjen. Az aktát félretették, csak délfő főfelügyelő lángolt és fortyogott, mint egy vulkán és a maga részéről korán sem tartotta elintézetnek az ügyet. Pat zsakettet húzott és elment hathamékhoz. Prim szomorúan fogadta. Mi baja van? Érdeklődött Pat. Örülök, hogy kimászott a bajból. Mondta Prim, de szeretném, ha az édesapjával is kibékülne. Ennek egy akadálya van, mondta a férfi, és pedig az, hogy maga nem a feleségem. Miért nem vesz el? Kérdezte a lány, nagy ibolyakék kék szemeit a férfire emelve. Ekkor belépett a szobába Csetöm Lord, és az időjárásról kezdett beszélni. Pat nem bírta sokáig.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 Azt mondták, hogy hagytam, hogy csúfát edd őket, és ez súlyos kötelességmulasztás. Brávó, mondta Pat, sohasem engedném meg neked, szívem, hogy utálatos tolvajokkal érintkezzél. Nincs rondább dolog a világon, mint lopni. Mindig mondtam. Amikor Jackson Pat Cornest jelentette Trevor's Lordnak, azaz asztalra csapott. Kidobni. Csak ennyit mondott.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 Pat erre ilyetten visszacsúsztatta az aranyórát Lord Travers zsebébe, miután már félig kihúzta. Prim meg is mondta neki a véleményét, amikor ismét az autójukban voltak. Ha én még egyszer meglátom, hogy... Pat zavartan mosolygott. Igazán szívecském, csak gyakorolni akartam magamat, nehogy egészen elfelejtsem is. Gyakorold magad másban, mondta a szigorú feleség és odanyújtotta a száját. Délfelügyelő állt az autó mellett, amikor a motor begyulladt. Nevetett is, de a homlokán izzadságcseppek gyöngyöztek az elfolytott méregtől. Csak csókolózzon. Mondta dühösen vigyorogva, csak csókolózzon, kis gázmaszkos. Azt a knokótot még visszakapja tőlem. Vége